Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня. Сьогодні, після п'яти днів перебування тут, виписують Євгенію Ільницьку з восьмирічним сином Артемом. В лікарню сім'я приїхала з Врадіївки. Ми перехворіли на запалення лягання, у нас було, все було добре вдома, а потім у нас піднялася температура 39. Так, внезапно, тобто він не кашля, нічого, просто температура піднялася. Дитині стало плохо, бо побачили, що він ліг, уже такий був, якби ну, таке состояння в нього було не дуже. Пішли, здали в частній лабораторії смертлаби э, ПЦР-тести. І вже як нас підтвердилося, а ми знаємо, що в нього бронхіальна астма, то вирішили, що ми ще поїхати і будемо тут наблюдатися, чи, ну, вдома. В обласній лікарні функціонує три відділення для хворих на ковід дітей. На сьогоднішній день в нашому відділенні 45 дітей, у ковід-3 40 дітей, ковід-2 – 37. Дуже високий пік, ми так плануємо, що до кінця лютого він не закінчиться. Була скупченість, да? і після цих всіх інкубаційний період закінчився, але ж відпустки, поїздки за границю – Мутація віруса, яка привела до більш скорішого розвитку інфекційного захворювання і не такий, не такий тяжкий стан, але ж лихоманка зберігається, захворювання дихальних шляхів зберігається. А для більш грудних дітей характерна діарея. Станом на 12-4 лютого тут 10 немовлят з мамами. В цьому відділенні три палати інтенсивної терапії. Вони без пацієнтів. Є діти, які знаходяться на кисневій підтримці. Для цього в кожній палаті наявні кисневі концентратори. Симптоматика цієї хвилі хвороби у дітей така. «На першому місці прояви йдуть катаральні, такі як при любій респіраторні вірусні інфекції. На жаль, ковід зараз фіксується разом з таким серйозним захворюванням, як грип. Трошки тяжеліше протікають, бо дві інфекційні вірусні інфекції, вони дають більшу тяжкість. Якщо у дитини є приморбідний фон рахіт, анемія, гіпотрофія, ці дітки хворіють довше, вони швидше захворіють і потребують стаціонарного лікування». Кількість пацієнтів в лікарні постійно змінюється. Люди сюди приводять дітей самі, декого привозить швидка. Місце Євгенії та Артема Ільницьких вже закріплено за наступним пацієнтом. Міські дитячі лікарні номер два розгорнули додатковий ліжковий фонд на період загострення епідситуації серед дітей. «Наразі друга міська лікарня розгорнула ліжковий фонд на 100 вчора. Добавили ще 40 ліжок, до цього у нас був ліжковий фонд 60 ліжок. На сьогодні в нас знаходиться 50 дітей з новим діагнозом ковід, 19 дітей з підозрами на ковід. В цій загальній сумі 17 дітей – це діти до року, які перебувають в першому відділенні, який лікує саме таких пацієнтів. В середньому діти перебувають на стаціонарному лікуванні 5-7 днів. В другій міській дитячій лікарні реанімаційне відділення на момент зйомки також було без пацієнтів. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.